СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА سرق انا نفسي والحب الجراح بياخدنا ويرمينا ويرني وحبيبنا اللي احنا بنحبه لسبيل عبينا دائماً يجي علينا وبتعد الأيام، فرأنا السكينة والزمن الدوار I won't.